असल मैं हूं कैसर मलिक आप लोगों के साथ सर्विंग इंजीनियरिंग डिजाइनिंग फॉर्मेस्टी प्लेटफॉर्म से तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कल्ट एंड फेल के मुल करा की क्वानिटी के मतलब अगर हमारे पास करा सकशन कट एंड फिल दोनों पोर्शन के हैं तो हम दोनों की क्वान्टिटी को कैसे निकालेंगे इससे पहले मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसके बारे में मैंने बताया था कि कट एरिए की क्वान्टिट्टी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अपना कट एंड फिल दोनों क्वान्टिटीज़ के कि अगर एक ही क्रास सेक्शन के अंदर हमारे पास दोनों किस्म की क्वान्टिटीज़ आ रही हैं तो उनको हम कैसे कैल्कुलेट कर सकते हैं तो मेरी वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है इसके अंदर आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव मालूम मिलेंगी और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब जरूर करना है और वीडियो को आपने एंड जरूर देखना है तो वीडियो को शुरू करते हैं تو ہمارے پاس سیکنڈ نمبر کے اوپر جو کراس کی ٹیپ ہوتی ہے وہ فل اینڈ کٹ کی ہوتی ہے اس کے اندر دونوں سیکشنز ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں ادھر ہمارے پاس اس کے این ایس ایل آپ یہ دیکھ رہے ہیں اوپر جا رہے ہیں اس کے لیول ڈسٹینس اور اس کے ساتھ جب ہم ٹپکل سیکشنس کو اس کے اوپر اپلائی کرتے ہیں تو یہ اس کے اندر ہمارے پاس دونوں پورشن جا رہے ہوتے ہیں یہ ہمارے کٹ والا پورسن ہے اور یہ ہمارا فل والا اس کی سلوپس وغیرہ جو ڈرائنگ کے اندر دی گئی ہوتی ہیں ساری اس حساب میں ادھر رہی ہوتی ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ادھر یہ کٹ والا سیکشن ہے اس کی سلوپ اوپر جا رہی ہے اور سیکنڈ نمبر کے اوپر یہ ہمارے پاس ادھر نیچے कट वाला एफल वाला एरिया है तो ये हमारे पास दोनों एरिए हमने इसके कैलकुलेट करने इसी तरीके से अलहदअल है तो उन एरिए के लिए हमारे पास जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए होगी वो हमारे पास इधर इसका पिन पॉइंट चाहिए होगा कि जधर ये हमारे पास सेक्शन इधर मैच कर रहा है कट का तो आप ये देख تو آپ نے ادھر اس کا پوائنٹ کو کیلکولیٹ کر لینا ہے ادھر جو بھی آپ کو پاس ڈسٹنس اور اس کا ایلیویشن بن رہا ہوگا ڈیزائن کے حساب سے یہ ہمارے پاس سب گریڈ کی لائن جا رہی ہے ادھر سے آپ نے اس کا ڈسٹنس اور ایلیویشن آپ نے ادھر سے مینوئل کیلکولیٹ کر کے اس کے اوپر ادھر لکھ لینا ہے اس طریقے سے اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ڈسٹنس آپ نے نوٹ کر لی ہے تو ادھر سے جو پاس ایکسٹرا لائن ہوئیں گی یہ آپ نے کٹ والے ایریے کے اوپر سے ختم کر دینی ہے تو یہ یہ دیکھیں گے اس کے اندر جو جو سی ہمارے پاس ریکوائرمنٹ ہے یہ اس کے اندر سے یہ ساری چیزیں ادھر سے ختم ہوئیں گی یہ والا پورشن یہ والی لائن ہمارے پاس ختم ہوئے Mm-hmm. <laughs> کٹ کے لیے اور اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لائن ہم نے ختم کی ادھر سے تو یہ ہمارے پاس ادھر کٹ والا ایریا ادھر ٹاپ آف سپ گریڈ تک آ جائے گا یہ وہاں پر ٹاپ آف سپ گریڈ لگ گئی مختلف جگہ کو ابھی ڈیزائن کے اوپر باٹم آف سپ گریڈ تک کٹنگ دی جاتی ہے آپ اپنے ڈیزائن کے حساب سے اگر باٹم آف سپ گریڈ تک ہے تو یہ لائن آپ کی باٹم آف سپ گریڈ تک آئے گی تو آپ یہ ہمارے پہ ڈیزائن جا ہے پوری اس کی سلوپس یہ اوپر سے جا اور ادھر جدھر ہمارے پاس یہ پوائنٹ تو اسی سے کو پر جاتے تو ادھر آپ کے پاس یہ لیول سے لے کے ادھر تک آپ ساری یہ سلوپ آ جائے گی تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلا ایلیویشن ہمارے پاس کٹ کا آئے گا دوسرا تیسرا چوتھا پوائنٹ پانچواں پوائنٹ اور اسی طریقے سے آپ دوسری طرف آتے ہیں یہی پوائنٹ ہمارا فرسٹ پوائنٹ ہمارا فیل والا سیکنڈ ہمارا روڈ کا ایچ تھرڈ ہمارا ٹو پوائنٹ اس کے بعد جو آ رہے ہیں تو اس کے بعد یہ پورشن کی ہوئے گی تو یہ کٹ اور فیل کے دونوں کےلکولیٹ ہوئیں گے آگے اس کا ٹیبل بناتے نوٹ بنانا ہے اور یہ پورے بھی ہمارے डिस्टेंस और एलिवेशन आ रहे होंगे सारे हमने लिख देना है और आखिर में आके इन दोनों पॉइंट्स को हमने इधर क्लोज कर देना है क्लोजिंग करने के बाद आपने इसी तरीके से कैलकुलेटर को ओपन करना है और साथ इसके एक्स वाई की कैलकुलेशन करनी है डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई एलिवेशन डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई एलिवेशन पर फर्स्ट डिस्टेंस सेकेंड ایلیویشن اسی طریقے سے جو جو ان سی ویلیو آئے وہ آپ نے ادھر اس کے سامنے ادھر انٹر کرتے جانا طریقہ کار وہی ہے وہی میں آپ نے اس کی اسی طریقے سے آپ نے اس کی ساری کیلکولیشنس کو ادھر کرتے جانا اسی طریقے سے آپ نے اس کی ساری کیلکولیشن کو ادھر کرتے جانا جو ملٹیپلائی آ رہے ہیں اسی طریقے سے آپ نے وائی اور ایکس کو پر آ جانا ہے پہلا آپ نے ایلیویشن لے لینا دوسرا اسی طریقے اس کا ڈسٹینس اسی طریقے سے آنا ہے اور کیلکولیٹر کے اوپر جو بھی آپ کی کیلکولیشن ادھر سامنے آ رہی ہے آپ نے اس کو ادھر نوٹ کرتے جانا ہے تو یہ الحدہ علیحدہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے کچھ دوستوں نے کہا تھا کہ آپ کا ٹینڈ فل کا الگ علیحدہ پورشن بتایا تو یہ اس لیے اس پورشن کو ہم علیحدہ علیحدہ کہہ رہے ہیں تو اس کے بعد آپ نے یہ اسی طریقے سے ایکس اور وائی دونوں کو آپ نے ادھر پلس کر دینا ہے ادھر یہ جو سی فگر ہمارے پاس ایکس کی آئی ہیں ان کو نے ادھر کیلکولیٹر کے اوپر لکھتے جانا ہے اور سے اس کو نے ٹوٹل ادھر نے اس کا سم کر دینا ہے جو بھی کے پاس ویلیو رہی ہوگی وہ ساری سبسکرائب نہیں کیا تو یہ جو بھی کرنا فارمولہ وہ ایکس والی ویلو देनी है भाई को पर आपने वाली वो पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ है ओपन कर लेना है 7483.506 7306.85 तो आप आ करेंगे तो नाइन पॉइंट आ जाएगा 89.328 تو یہ ہمارے پاس جو ایریا آئے گا اس کو آپ نے ایپسلوٹ ویلیو میں لکھنا ہے مائنس کا آپ نے ادھر سے ختم کر دینا تو یہ ہمارا کٹ ایریا ادھر اس کے بعد آپ نے اسی طریقے سے ادھر ہمارا ہم نے فل ایریا کرنا ہے یہ نہیں ہمارا فل ایریا ہے آپ نے ادھر اسی پوائنٹ سے شروع کرنا ہے اور اس کا جو ڈسٹینس ایلیویشن تھا وہ آپ نے لکھ دینا ہے اوپر بھی ہم نے یہی لکھا تھا ادھر سے بھی ہم اس کو اسٹارٹ کریں گے اور ادھر اسی طریقے سے کو ادھر سارا ادھر اینڈ فیکٹ ان سب کو ہم اور کی लेना जिस तरीके से हमने इसको ऊपर कैलकुलेट किया है तो स्पीडी है उसके बाद आपने वाई वैल्यू को भी एलिवेशन मल्टीप्लाइड बाईस एलिशन मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस के साथ आपने इधर इसी तरीके से इसकी वाई वैल्यूज को भी आपने इधर नोट कर लेना है तो यह आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास कट और फिल दो के लिए सेम टू सेम मैथड यूज़ हो रहा है कोई अलग अलग मैथड नहीं है आपको कोई अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम थी तो आपकी प्रॉब्लम इधर सॉल्व होने जानी चाहिए तो इधर इसी तरीके से आपने इन सारी वैल्यूज को इदर प्लस करके और इधर नीचे उसका सामने लिख लेना है जिस इधर हमने ऊपर लिखा था ये आपने कैलकुलेटर ओपन करना तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है वन, वन, वन तो इसी तरीके से वाई वैल्यू को भी आपने इधर से उसको प्लस करते जाना है और इधर उसकी वैल्यूज को नीचे टोटल کر دینا سارا تو یہ آپ دیکھ رہے کہ جو اوپر ہمارے پاس کٹ والے ایریا میں آیا تھا وہی وہ ہمارے پاس سیم ٹو سیم فل والے ایریا میں تو آگے فارمولہ بھی ہمارا اس کا سیم ٹو سیم اسی طریقے سے چلے گا جس طریقے سے ہم نے اوپر اس کی کیلکولیشن اوپر کی تھی تو یہ آپ دونوں فارمولی سیٹنگ دیکھ رہے ہیں کہ سارے کا سارا سیم ٹو سیم ایک ہی جیسا ہے تو ادھر آپ نے کراس سیکشن کے اوپر آ جانا ہے ایکس مائنس وائی ڈیوائڈ کا جو آ گیا ٹویلو پوائنٹ ٹو سیون ایٹ تو یہ اس کے ساتھ آپ نے یہ کر لیا اور یہ ٹیبل آپ کے سامنے بنے ہوئے آپ نے اسی طریقے سے ورکنگ کرنی ہے کٹ اور فل کے جو بھی ہوں گے اس کا آپ نے بیچ میں ادھر جدھر آپ کے کراس ہو رہا ہوگا ادھر آپ نے اس کا ڈسٹینس ویلویشن میچ کر دینا اور اس کے بعد اس کے دونوں سائڈوں کے ایریا کیلکولیٹ ہوئیں گے میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کر دینا اور میری ویڈیو کو اپنے لائک ضرور کر دینا ہے اللہ حافظ